ניברתי הרבה על כך שהשינוי באנרגיה פנימית של המערכת הוכלה לנבוע מחום שנוסף למערכת או מעבודה שנעשתה על המערכת. תכתוב זאת גם בצורה שנייה כי אתם גם תראו אותה. אתה נהגיד שהשינוי באנרגיה הפנימית נובד מחום שנוסף למערכת, פחות העבודה שהמערכת עשתה. ייתכן שיתעוררו אצלכם שתי שאלה. אחת היא, איך מוסיפים או מוציאים חום עם מערכת? והשנייה, איך מערכת עושה עבודה, או איך נעשה את עבודה עליה? נראה לי שבקשר לחום זה די ברור. יהיה הרבה יותר מדויק בעם שלך. אנחנו נרוצה שתקבלו מושג על מה אנו מדברים. ממערכת, במחל, הטמפרטורה שלה, נקרא לה T1. נגיד שהיא 300 קלבור. אם ברצוני להוסיף חום למערכת, אני יכול להציב מערכת אחרת, סמודה לראשונה, ממש סמודה, לא משנה מה גודלה, יש בה מספר חלקיקים, ברטור שלה הרבה יותר גבוה. הטמפרטורה של המערכת הזאת היא T2 והיא שווה ללת כזה אלה מספרים מה קורה במצב הזה? חום יעובר מהמערכת השנייה למערכת הראשונה חום מתווסף למערכת הזאת כשמדברים על חום, על עבודה ואפילו על אנרגט פנימית זה מחסיר אותנו לדיון על מצבי מקרו לעומת מצבי מיקרו החום משנה את מצב המקרו של המערכת שלמה ומארחת אזות התמperature תרד ומארחת אזות התמperature תעלה. אנחנו מדברים ברמת המיקרו. המולקולות האלה יקבלו אנרגיה חינית. המולקולות האלה יגרויקו אנרגיה חינית. לאח זה קורה. אנחנו ידיעים שישנו סוף קורשושת מחול. כן. מורה יש אקיר מוצא. המולקולות האלה יתנקשו אקיר. יגרמו לחקיקים שלא קיר למדנאל. אל יגרמו לחקיקים נוגעות בקיר, הם ירתעו עם יותר אנרגיה קינטית, עם יותר מהירות, בגלל שתנודות בקיר התחפו אותן חזרה עוד יותר. זאת בעצם הדרך הבא מוכרחש של האנרגיה הקינטית, מעבר חום. אני חושב שזה די מובן. אם נציב את זה ליד מתקן קירור, מערכת עם טמפרטורה יותר נמוכה, נאבד אנרגיה קינטית, נאבד חום. יש כאן דופים לסופות לעשות את זה, אפשר לדחוס. אני על זה עכשיו, זה איך מערכת יכולה לעשות עבודה, או איך נעשה את עבודה הזה. זה יותר מעניין. נחזור לדוגמת הבוחנה. נצטרך כאן כמה קווים. זה המחל. זהו, יש לו גג מיד. זאת הבוחנה. חוזרים לדוגמה. כשמטפלים בדיאגרמת לחץ מפח, דיאגרמת PV, אנחנו מתעסקים בתהליכים קוויזי סטטיים, תהליכים שהם כל הזמן קרובים לשיווי משקח בהם זה בסדר לדבר על מצבי מקרו כגוב לחץ ונפח זכרו שאם מבצעים תהליך משוגע וכל המערכת בלתי יציבה מצבי המקרו האלה אינם מוגדרים רצוננו לבצע תהליך קוויזי סטטי יש לי גולות, במקום סלע גדול, במה מצייר אותם קצת יותר גדולות ישנו לחץ מסוים, והיא מוחזקת על ידי הגולות האלה. היא מוחזקת כפי מלא על ידי לחץ הגז, הגז מתנגש עם הגג, מתנגש עם כל דבר, הלחץ שווה בכל נקודות המחל, ובשיווי משקל. מה קורה בדוגמה הזאת, אם אני מסיר גולה אחת? אני אעשה תקת בק, אני מסיר גולה אחת מכאן, הופ, עתק, עדבק, זה אותו הדבר. עכשיו אסיר את הגולה. אם אסיר קצת יותר נמוך, הדוחף על בפנא כלפי מטה, ויש מידה מסוימת של לחץ דוחף כלפי מעלה. המערכת צמנית בשיווי משקל. איך ההבדל בלחץ כלפי מטה הוא מאוד קטן. אז יש הכבוד שזאת אינס גדולה משקל. נשאר מאוד קרובים לשיווי משקל. והדוגמה הקודמת, אני יודעים שהדבר הזה לא יעוף, זה יזוז במקצת. זה יזוז רק במקצת, כלפי מעלה. זה יראה בערך ככה. נמלא את החלק הזה בשחרור, כי לא נעלם. נמלא זה כאן. הבוכנה שלנו רק קצת. אני טוען שכשזה קורה, מה שאני טוען זה שכשזה קורה, כשאני מוציא את הגולה הזאת, המערכת עשתה עבודה, נחשוב על זה. מפי מה שלמדתם בפיזיקה עד עכשיו, כשעוסקים במכניקה קלאסית, עבודה שווה לכוח כפול דרך. כוח כפול דרך. אני טוען שהבוכנה הזאת זזה קצת כלפי מעלה, כשהסרתי את הלגולה, המערכת עשתה עבודה. אני טוען שהמערכת הפעילה כוח על הבוכנה והיא עשתה זאת לאורך דרך מסוימת. בואו ננסה לחשב למה שווה העבודה ולקשר אותה לתכנות מקרו אחרות, אותן אנו מכירים. אנו מכירים את הלחץ ואת הנפח, נכון? אנו מכירים את הלחץ המופעל על לפחות בנקודה הזאת בזמן. מהו לחץ? לחץ שווה לכוח ליחידת שטח. כוח על יחידת שטח. זכרו שאנו רואים את הבוכנה במבט צד. החיסוד מסוים של גג שטוח. מעל המערכת. לאיזה מרחק ראינו שהצלחנו להזיז אותה קצת למעלה. זאת נותה X מסוים. נחק X מסוים. השינוי הזה הוא תוזע של נחק. X כלפי מעלה, נכון? מהו הכוח שדחק כלפי מעלה? אנחנו יודעים שהכוח שווה ללחץ כפול השטח. אם ברצוננו לדעת מה הכוח, היינו להכפיל את הלחץ בשטח. אם נכפיל את שני אגפים בשטח, נקבל את הכוח. מדברים על השטח שמתכת לגג של המחל הזה. קודם לצייר זה עם עומק מסוים, אך אתם ודאי מבינים למה אני מתכוון את זה שטח מסוים, והוא שווה כאולו ודאי בשטחו של בסיסה של המחל. ואני חוזר, אמרנו שהכוח המופעל על ידי המערכת, לצייר את זה בצבע אחר, הכוח שווה ללחץ של המארחה, כפול השטח של הגג של המחל, זה הכוח מהי הדרך? הדרך היא ה-X הזה כאן צייר את זה בכחול הדרך יש שינוי كان. כאן לא ציירת את זה מספיק גדול אך ה-X נראה איך לקשר את זה מצייר את זה יותר גדול נעשה לעשות זאת בשלושה מימודים תנתדם, מציירת הבוכנה וזה צייר השתמשתי השתמשתי החום כמו ככה, נדחפת כלפי מעלה, היא נדחפת מרחק X כלפי מעלה, נראה איך אני את זה. ועשה את זה בעתק הופ, הבוכנה נדחפת מרחק X. זאת, נדחפת מרחק. איקס, סליחה, סליחה, זה הכוח. זה הכוח, סליחה, הבהיר זאת. זה הכוח וזאת הדרך. העבודה שווה לכוח שהוא הלחץ כפול השטח. כפול הדרך. לחץ כפול השטח כפול הדרך. זה צריך להיות ברור. נענו שהכוח שאני מפעיל שווה ללחץ המופעל כפול שטח הגלי. יש הגלי שלה, נוכן? זה השטח של הגלילת שם. אם אני מכפיל את הלחץ בשטח, אני אקבל הכוח, ואז הזזנו את זה מחק ניתן לסדר את זה מחדש, ניתן להגיד שהעבודה שווה ללחץ. לחץ כפול השטח כפול הדרך. מה זה, מה זה הזה כפול הדרך? זה השינוי בנפח. נכון? השטח כפול הגובה זה נפח מסוים. זה בעצם השינוי בנפח של המערכת שלנו. כשדחפנו את הבוכמה כלפי מעלה, הנפח של המערכת גדל, ואפשר לראות את דגור מבצד. המדבן שלנו נעשה קצת יותר גבוה, גם כשמסתכלים על זה בשלושה ממדים. רואים שמדבן על זה נעשה קצת יותר גבוה. שבשטח מסוים, שטח כפול גובה, שווה לנפח. הביטוי הזה כאן הוא שינוי בנפח. אפשר לכתוב את העבודה בעזרת מושגים שאנו מכירים. אנחנו יכולים לכתוב את העבודה שנעסתה על ידי המערכת. העבודה שווה ללחץ, תפול, השינוי, בנפח. וזה יש השלכות מעניינות. אנחנו יכולים לכתוב בחדש ביטוי עבור השינוי באנרגיה השינוי שווה לחום שנוסף למערכת. ועוד העבודה, בעצם פחות העבודה, שעשתה המערכת. פחות העבודה. מה היא העבודה שעשתה המערכת? היא הלחץ של המערכת, כפול כמה שהמערכת התפשטה. במקרה הזה המערכת דוחפת את הגולות האלה. קורא את גרירי החול. היא עבודה... נעשית את הפוך, נוסיג חול, נלחץ על הבוחנה כלפי מטה, נעשתה עבודה על המערכת. במקרה הזה, בואו אני מוציא קול, והבוחנה עולה, בעצם הגז דוחף את הבוחנה כלפי מעלה, המערכת עושה עבודה, זו נוסחה השינוי, האנרגיה הפנימית שבלחום לחום, חוץ העבודה שעשתה המערכת. זה שווה לחום, פחות הביטוי הזה, הלחץ של המערכת כפול השינוי בנפח. זה מעניין, אם הנפח גדל, אז המערכת עושה עבודה. כך העובדים מנועים, נדבר על זה רבות בהמשך. ישנו פיצוץ קטן בתוך הגלים, שמעלה את הבוחנה, ואז הבוחנה מניעה דברים אחרים שבסופו של דבר מסובבים את הגלגלים. הנפח עולה, זה אומר שהמערכת עשתה עבודה. נשאיר אתכם עכשיו. הסרטון הבא נקשר את הצורה החדשה הזאת של תקיבת השינוי באנרגיה הפנימית לדיאגרמות פיבי.